ابتدأ ليل الفرح والكل هل سعيد في تخرج من خذاه المجد والعلم الثمين يا مشاري الف مبروك ينشدها نشيد بالتخرج والتفوق يا ناس للطيبين في تخرج من خذ المجد والعلم الثمين يا مشاري الف مبروك انشدها نشيد بالتخرج والتفوق يا ناس الطيبين خط اطنخ سمي سمجادك الشهم الفريد دام حققت الطموحات واحلام السنين بالفخر نلت الشهادات والعلم الأكيد نلتها في الهندسه والصعب في يدك يلين اشهد انك صامل كوفي فسع وجيد اشهد انك يا مشاري عزومك ما يا ولد حر عزيز بالمقافاه عتيد ايه ابوك سرور الشامخ الموفي يا الامين ابوك انشجع سرور شيخ النهر صيد بالكرم والجود واسهل رجال الغانمين ربعك العتبان قوم لهم فخر اكيد حصيد. من اهل والعز والمجد تليد قوم وقت الشدايد معادنهم جديد جيت لك احلى التهاني مع عذب القصيد والفرح فيك السنابي وضح كل الله يديم السعاده وعسى عمرك مديد حقام شاريه فخرها ما بيه. جيت لك أهل التهاني مع عبد القصيد والفرح فيك السنافي وضح فيك عين الله يديم السعادة وعسى عمرك مديد يا مشاري يا فخرها ما بين العالمين ابتدى للفرح الفرح وكلها الليلة في تخرج من خذ المجد والعلمات الثمين جامشاري يا مشاري ألف مبروك ينشدها نشيد في يا ناس الطيبين اطنخ <تصفيق> اطنخ يا سمجادك الشهم الفريد دام حققت الطموحات وحلم السنين بالفخر نلت الشهادات والعلم اكيد نلتها في الهندسه والصعب في يدك يلين اشهد انك صامل في فزع وجيد اشهد انك يا مشاريع يا ولد حر عزيز بني قفعتي يهبوك ابوك سرور الشامخ الوفي الامين، وبوك للشيع سرور الشيخ له رصيد، بالكرم والجود راس الرجال الغانمين، ربعك العتبان قوم لهم فخر اكيد، العتبان للرفيقه وفيها درع حصيد، منها للطالات والعز والمجد تليد دايد معادنهم جبين، جبت لك أحلى التهاني مع عذب القصيد والفرح في كالسنا في كل العين، الله يديم السعادة وعسى عمرك مديد، وأحكام شارية فخرها ما بين العالمين، جبت لك أحلى التهاني مع عذب القصيد والفرح في كالسنا في وضحكة العين، الله يديم السعادة هو <تصفيق> عمرك مديد يا مشارية يا فخرها ما بين العالمين فخرها <تصفيق>